تیرے بھیا بانگ کی ہوا تجھ کو اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دار حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا سے دے در اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمانوں کا سسال